Əkbər Əfıat Mübarizoğlu 11 mai 2018-ci ildə Abşirə Raya Fatmaa kəndində yerləşən mənzilimdə təmir tikinti etdiyim zaman mənə olan haqsızlıqlara qarşı olaraq Cənab İlham Əliyevə rayonun izrə başçısı İradə Gül müraciət elədim Onlar mənim müraciətmə dərhal səvab verdilər və mənə olan haqsızlıqları araşdırdılar. Və bu halım bu halda mənə halımdan istifadə edib bəzi qüvvələri ki var, hər hansı bir ağıllarına gələn sözlər yazırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Mən dövlətimi sevən adamam. Əks halda mən bu İnsanları məhkəmeye vereceğim.